प्रज्ञा तरफेण काम करे विरुद्ध करो जीवन नाटकीय रीते बदलाई जैसे ते क्या विचार्यू के, के शक्य बनी जैसे आज आधुनिक विज्ञान स्वीकारि रू के कई आकाशिक प्रज्ञा जोकाश् काम करे कि विरुद्ध में बाबत जीवन केवे तो नक्की करें तरू जीवन कृपावाड़ू रहे जीवन डरेला परेशान रहो ये फिर आधार राखे આ આકર્ષિક પ્રજ્ઞા તમારી સાથે કેવી રીતે કોઈ કારણ વગર અમુક લોકો બધી જ બાબતોમાં સંપન્ન હોય છે એ કોઈ કારણ વગરનું નથી તે તમારી ક્ષમતા છે જાગૃતતા પૂર્વક કે અજાણતા એ વિશાળ પ્રજ્ઞા પાસેથી सहकार मेडवानी, जे, जे, के आकाश कहू जे चे, कहू के चे. बाकी चारमत मूलभूत तत्व आकाश अथवा अवकाश है અન્ય ચારની રમત આ તત્વને આધારે છે હવે આપણે જાણો છો પૃથ્વી ફરે છે સૌર બધું હું ઈચ્છું છું કે તમે જાણો કે આ બધું અવકાશના લીધે જ તેની જગ્યા પર સ્થિર છે તમે તમારા કારણે તમારી જગ્યા પર નથી બેસી શક્યા એટલે પણ નહીં કે नितंब तेरी जगह पर एट बेसी सकिया छो कारण के आकाशे तमाम जगह पर पकड़ी राख्या खरु yes. ने तुम लगेरा नितंब है यहाँ नितंब नहीं જે તમને સ્થાન પર રાખ્યું છે તેની સ્થાન પર રાખી છે એ આકાશ છે જેને આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ ને સ્થાન પર જકડેલું છે કોઈ તાર જોડાયેલા નથી જરાક જુઓ હમ બસ આમ જ આમ જ સ્થિર છે મેળવો તે જાણી લો તો આ જીવન પર કૃપા હશે હું તમને એક સરળ પ્રક્રિયા શીખવી શકું છું જે આમ પણ તમારામાંના અડધા તો હંમેશા કરશે નહીં તમે આટલું કરો સૂર્યોદય પછી સૂર્ય ત્રીસ ડિગ્રીના ખૂણાને પાર કરે તે પહેલાં ત્રીસ ડિગ્રીનો અર્થ કંઈક આવવું છે સૂર્ય ત્રીસ ડિગ્રીના ખૂણાને પાર કરે તે પહેલાં એકવાર આકાશ તરફ જુઓ અને આજે તમને સ્થાન પર રાખવા માટે નમન કરો ત્રીસ ડિગ્રીને પાર કર્યા પછી દિવસમાં કોઈ પણ સમયે ઉપર જુઓ અને ફરીથી નમન કરો તે અસ્ત થાય પછી ફરી એકવાર ઉપર જુઓ અને નમન કરો माटे नहीं के कोई भगवान है बस खाली अवकाश ने आज आटल नाटक ते नोधे फै नहीं प्राचीन काल मनसे સફળતાની મહાન ક્ષણોમાં તેમાંથી કેટલાક ઉપરવાળાની શોધમાં હોઈ શકે પરંતુ તેમાંના મોટા ભાગના તેઓ શિખરની ચોટી પર ચડી શક્યા માઉન્ટ એવરેસ્ટ આ કુદરતી રીતે આવશે શું તમે જોયું છે પછી એ ભાવસ્પદના હોય કે સમયમાં કઈક જો તમે એક ટોચનો અનુભવ કર્યો હોય છે એ જાણ છે એ પ્રજ્ઞા છે અહીંયા જે એ ઓળખે છે તમે જાગૃતતા દિવસમાં ત્રણ વખત આ કરો જો તમને આમાંથી સહકાર મળશે તો જીવન જાદુ રીતે થશે એવી પ્રજ્ઞા જે તમે ક્યારે વિચાર્યું પણ નહી હોય છે બ્રહ્માંડ ને એક સાથે જકડી રાખે છે આ એ પ્રજ્ઞા છે જે આખી સૃષ્ટિ ગર્ભ છે આ પ્રજ્ઞાના ગર્ભમાંથી આખી સૃષ્ટિ સર્જન થયું છે અને તમને વંચિત નથી રખાયા રસ્તો બંધ નથી બસ એ છે કે તમે એ દિશામાં જોયું જ નથી બસ એ છે કે તમે કોણ છો એ નાના એવા સ્વભાવમાં તમે રથ છો તમારું શરીર તમારા વિચારો તમારી લાગણીઓ તમારા હોર્મોન્સ તમને એટલા વ્યસ્ત રાખે છે એની આગળ કોઈ વસ્તુ પર ધ્યાન દેવાનો ખ્યાલ પણ નથી આવતો તેની પારની કોઈ વસ્તુ પર ઓળખીયે છીએ આ માયા છે એવું નથી કે સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ નથી તે માયા નથી બસ આ માયા છે જયારે કઈક અસાધારણ અદભુત અને વિશાળ સ્તરે બની રહ્યું છે ત્યારે આ નાની વસ્તુઓ તમને વ્યસ્ત રાખે છે રોકેલા રાખે છે અને તમને એવો અનુભવ કરાવે છે કે બીજા બધા કરતાં વધારે વાસ્તવિક છે આ બધું થઈ રહ્યું છે બ્રહ્માંડમાં જે કેટલી બધી અદ્ભુત વસ્તુઓ થઈ રહી છે પૂરેપૂરા ચમત્કારિક અને શાનદાર રીતે થઈ રહી છે પણ નાનકડા વિચારનો કીડો તમારા માથામાં સળોવળે છે અને તમને વ્યસ્ત રાખે છે કે ના આ માયા છે તમે સમજ્યા